بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم الآن مطالب الثورة المصرية مطالب الثورة المصرية القادمة هي أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى ده أول مطلب لنا ويشمل أن يكون الحكم لله هو يشمل العدل في الميزان في جميع الشركات، المياه، الكهرباء، الغاز، خلافه هناك ظلم شديد على المواطنين في بعض الإجراءات التي تقوم بها هذه الشركات وهناك حلول لهذه المواضيع كلها دي رقم واحد ثانياً الضرائب الجزافية يجب أن يتم رفعها درائب الجزافية نهائي ولا يحكموا إلا بالحق وبالعدل وعن بينة ومعرفة كام تامة لهم وليس أن يكون الحكم كده بطريقة جداول عشوائية لا لكل حالة لها حالة خاصة بها ثانيا عدم إزدواج الضريبة بمعنى إن التاجر بياخد من المصنع يتم دفع ضريبة القيمة المضافة 14% على شكائر الأسمنت مثلا وبعد كده التاجر يبيعها للعميل العميل يدفع 14% ضريبة القيمة المضافة ثم بعد ذلك يشتريها المقاول. بعد ما اشتريها المقاول مثلا ودفع ضريبة القيمة المضافة يدفع تاني ضريبة قيمة مضافة عند قيامه بالاعمال في المواقع يبقى اخذنا الضريبة دي اربع ثلاث اربع مرات من نفس السلعة هي هي فده امر لا يجوز يعني شرعا يعني في اي شرع يبقى الكلام دوت. يعني ناخد بقى نص قبل ما توصل للمستهلك تكون وصلت لمره ونص من ثمنها فده طبعا كلام غير مقبول الضريبه يجب ان تكون مره واحده فقط على السلعه سواء كانت من مصدر او من عند التاجر فقط وبعدين يجب علينا تخفيف الضرائب عشان نخفف الضرائب دي احنا بنقول لازم نلاقي مصادر اخرى للدخل مش معقول يعني هنطلب شيء يعني نطلب المستطاع حتى نطاع يعني المستطاع في الدوله تعمله تعمله لكن بالطريقه دي برضو غلط يعني في نفس الوقت يعني لازم نخفف الضرائب على الناس عشان نخفف الضرائب على الناس يجب على الدولة أن تبحث عن مصادر دخل أخرى وهي المصادر اللي هي في الطبيعة رملة محاجر حديد غاز بترول الكلام ده كله دهب كل الحاجات التعدينية دي من الأرض اللي ربنا بعد كده عندنا الزراعة. نهتم بالزراعة ونشوف الأصناف اللي هي ممكن نصدرها يتم زراعتها بطريقة كبيرة الأمح يجب توفير الأمح ده للمواطن بطريقة ثالثة يعني يجب علينا أن تكون شراء الأقمح بالأسعار العالمية من الفلاح عشان يساهم في زياده زراعه الرقعه الزراعيه بالأمه فده يوفر لينا عمله صعبه كبيره لكن احنا دايما نبخل على المواطن ونحب ايه ما حقه كامل يدي له حقه ويدي لك حقه كل واحد ياخد حقه البلد هتمشي تمام وزي الفل الاسمده اللي هي بتصدر دي يعني احنا نوقف تصدير الأسمدة حتي يكتفي السوق المحلي من الأسمدة وبعد ذلك نفكر بقى ايه ان احنا نصدر ده حاجة كمان عشان ايه تبقى متوفرة في الأسواق، الاهتمام بقى بالأعلاف والدواجن وأعلاف الماشية والكلام ده كله يعني نعمله اختبارات ونحاول نزود الرقعة الزراعية. في المراعي والحاجات ديت يعني مش لازم يعني تكون زراعه ممكن نعملها مرعى للبهائم وتبقى مرعى طبيعي كده يعيشوا فيه بطريقه يعني برضو سهله وما فيهاش اي صعوبه يعني يعني لازم نفكر ونفكر جيدا في كل شيء ربنا اعطانا الارض والثروه الكبيره واحنا مش عارفين نستغلها حتى الان هناك اماكن كثيره يمكن ان تشتغل وتوفر دخل كبير للدوله لكن احنا نتغاضى عنها المهم انا بنقول الكلام دوت عشان نرفع لكم ايه رفع الاسعار المتزايد كل يوم يجب علينا ان نكون مع الله عشان نكون مع ربنا نشوف ربنا بعت لنا هدية كبيرة اوي وهي دبة الارض الملكة كيلو مع علينا الا ان نتوجه الى مكانها ونقوم بالحفر تغير حياتكم في يوم وليلة ده يعني الكلام ده اللي انا بقوله لكم ده هو ده اللي هيجيب النتيجة الفعالة والسريعة لحل مشاكل الاقتصاد في مصر طب هيعود علينا ايه لو فتحنا الخبيئة ديت اللي في الكيلو سبعين في مدينة الحمام، أول حاجة هتخفف أعباء الحكومة من الدين الداخلي والخارجي خلاص يعتبروا ايه اتسدد سداد الديون مصر دي هتخفف أعباء كبيرة على الحكومة ده عرض خاص يعني بنقوله للحكومة. ان يعني لو استمرت معانا في هذا الموضوع وحققنا نجاح فيه هيسدد ديون مصر يبقى انتهت ديون مصر دي اتسددت خلاص دي اول حاجه عندما تسدد بقى ديون مصر الدوله اكيد هتخفض الضرائب تلقائيا من نفسها يعني هتبقى مش محتاجه الضريبه دي مش محتاجه ضريبه القيمه المضافه دي هتتلغى خالص ضريبه المبيعات هتتلغى هيبقي فيه رسوم بسيطة بعد كده علي المحلات التجارية وتمهيدا بقي لإلغاء الضريبة كاملة علي الجمارك بعد كده بحيث تخش جميع السلع والبضائع بدون جمارك امتي عندما تتوفر الدولار وهيتوفر الدولار امتي لما نقيم معبد هيكل سليمان اليهودي الذهبي في مصر. فطبعا ده مش هيجي الا بظهور الملكه كيلوباترا اولا عشان هيجي عليها السيد المسيح ده ترتيب يعني العمل وهيقوم باحيائها وبعد ما يقوم باحيائها هيقوم ببناء هيكل سليمان اللي هيجي عليه جميع الناس من دول العالم هتيجي بقى الدولارات ترف على مصر دولارات دولارات دولارات لغايه لما ايه يبقي خلاص خزينة المصريه مليانه دولارات مش عارفه توضيها فين ساعتها هنرفع الجمارك نهائي عن جميع البضائع والسلع عندما ترفع بقي جميع الجمارك البضائع والسلع شوف بقي المواطن هيحس بفرق كبير جدا في المعيشه معيشه بقي وحياه مفيش بعدها حياه بقي لما نعمل ده هيكون احنا حققنا نجاح كبير في ان مصر تكون سوق عالمي للثلاث قارات قاره اوروبا واسيا وافريقيا هي هتجمع السوق ديت السوق الافريقيه والسوق اسيا وسوق اوروبا في سوق واحد هو مصر عندما يجتمع الثلاث اسواق دولت هيجي المستوردين من جميع اقطار الارض عشان ييجوا مصر عشان يتفقوا على البضائع والسلع هو واحد عاوز يروح اوروبا وفي نفس الوقت عايز يروح اسيا ويروح افريقيا فهو لما يروح لمكان واحد بس هو مصر ويلاقي جميع البضائع والسلع زي السوبر ماركت كده الكبير انت مش عايز تروح لللبان بس او بتاع البقاله بس او بتاع اللحمه بس يبقى بتروح بقى سوبر ماركت كبير عنده بقى اللحمه وعنده وعنده احنا مصر هتبقى السوبر ماركت بتاع العالم كله يعني جميع البضائع والسلع بيتم بيعها في مصر بكل سهوله بقى ويوصل اللي عايز يدخل بضائعه هنا في مصر عشان يوزع له هنا وهنا ماشي مفيش مشكله فهنا بقى تكتر بقى الفلوس وتكتر الشغل ويكتر الخير بقى يزيد بطريقه رهيبه الغاء الضرائب دي من اهم الاشياء ليه مصر بقى تعتمد على ايه هتعتمد على السياحه وعلى التاشيرات السياحيه كدخل ليها بديل للضرايب اللي احنا بناخدها من الجمارك ومن المواطنين وفي نفس الوقت احنا من مشروعات انتاجية للدولة بحيث ان هي تزود دخلها تبقي اكتر من الدرائب ان شاء الله، مشروعات قومية بقي لشبكة الكهرباء العالمية هنعمل شاء محطات كهرباء ان شاء الله في جميع المناطق الطاقة الشمسية. مش في مصر بس مصر والسودان وليبيا والسعودية بتعمل بقى ايه طفرة كبيرة في الكهرباء وربطها ببعض يعني من المحيط الى الخليج هيكون في فرق ساعتين الشمس بتشرق وبتغرب فيهم ودي بتزود الطاقة هنا وهنا هتعمل فرق كبير وممكن برضو نخش على ايران وباكستان والهند ان شاء الله في خلال الشبكة ديت عشان يبقي حزام رابط الدول دي كلها ببعض بحيث يعني يكون امداد المحطات دي بالطاقة مستمر بطريقة اكبر ان شاء الله وكمان هيبقي محطات طاقة في الشمال وفي الجنوب لأن ممكن في الشتاء بيبقي في غيوم وبتاع يبقي ايه في الجنوب في شمس وفي شمس ساطعة وكده ممكن برضو توفر ايه الكهرباء بطريقة فعالة اكثر يعني هنعمل يعني من الجنوب للشمال ان شاء الله ونعمل من الشرق الى الغرب الى اقصى الشرق او اقصى الغرب بحيث نستفيده بالطاقة الشمسية عشان نحافظ على التغيرات المناخية للاجيال القادمة ان شاء الله ويهدى موضوع المناخ ده وتبقى كلها كويسة نستخدم النظام الأخضر وتحويل السيارات إلى كهرباء تعمل بالكهرباء وإنشاء محطات بطريقة سلسة وسريعة محطات للشحن الطاقة الكهربائية ومواقف كل المواقف يكون فيها شحن طاقة كهربائية بحيث إحنا لما نيجي نستبدل العربيات اللي هي موتور بنزين لموتور كهرباء يكون سهل. ونوفر بقى فنيين من العالم متخصصين في تحويل السيارات بطريقه سريعه وسهله ومتوفرة وبكده نكون قضينا على مشكله البنزين وغلاء البنزين لان في نفس الوقت انشاء المحطات الطاقه الشمسيه دي هتمد مصر بكهرباء رهيبه وتصدر لالمانيا ان شاء الله واوروبا كلها الكهرباء دي بالتعاون طبعا مع باقي الدول العربية والجزائر برضو ماضية قدما في موضوع الطاقة الشمسية وان شاء الله يتم دعمها اكتر بحيث ان هي تكون رائدة في صناعة الطاقة الشمسية برضو نستفيد بخبرتها ان شاء الله في مصر يعني الجزائر برضو من اوائل الدول العربية اللي هي بتنتج ايه الطاقة الشمسية يعني الحمد لله في ايه عندنا آه يعني رصيد كويس في الدول العربيه لكن يحتاج لتنميه والطاقه الكهربائيه دي هتوصل الكهرباء المناطق الافريقيه وتعيش في حياه سعيده ان شاء الله وناخده احنا منهم الميه مقابل الكهرباء امداد افريقيا بالكهرباء خصوصا الكونغو مقابل المياه لان احنا مش مشتركين معاهم في نفس الحوض هم حوض نهر النيل وحوض نهر الكونغو ده حوض لوحده وده حوض لوحده بيفرقوا جبل كبير فعشان كده احنا نتبادل معاهم الميه مقابل الكهرباء يعني يعني هم يستفيدوا واحنا نستفيد في نفس الوقت يعني مش هناخدوا حاجه ببلاش مدام هما هيفيدونا احنا هنفيدهم بس اه فطبعا ربنا اعطاهم المية احنا ربنا اعطانا الشمس واعطانا الفكر ان نعمل الكهربا نعملها نطبقها كده بقى الحياة ترخص لكن احنا هنطالب الرئيس نفسه ان هو يرخص لنا مثلا الزيت او السكر لا اطلب المستطاع حتى تطاع يعني ما ينفعش احنا نطلع بصورة نقوله فيها رخص لنا الزيت رخص لنا السكر اه يعمل لنا ايه خلاص هي الامور ماشت كده معاه وهو في العالم بقى او في مصر حصل الكلام ده خلاص مش قادرين مثلا يبقى احنا نقف ضده ولا نساعد الرئيس لا نقدم له كل مساعدة المساعدة دي مين اللي بيقدمها ربنا سبحانه وتعالى منحه بيقدمها لنا ربنا احسن من منحه امريكا ومنحه اوروبا لا ده منحه ربنا هو ربنا رؤوف رحيم اول حاجه عشان تبقوا فاهمين الصوره ربنا رؤوف الرحيم وعذاب الله شديد في نفس الوقت فين اطعنا الله نجاونا بانفسنا ووصلنا للخير اللي احنا عايزينه ذلك افتتاح المقبرة بتاعة الملكة كيلو بطر او خبيئة الملكة كيلو بطر. هي دي هتفتح علينا ابواب السعادة اما انزو كن بقى عاوزين بقى عذاب الله ننتظر انهيار السد العالي وده قريب وانا بحذركم منه لاني عاملت ابحاث كاملة وشافية عن هذا الموضوع واتكلمت فيه كتير في القناة واللي ما يعرفش برضو احنا بنقوله راجع صوره الكهف وقراها بتمعن هتلاقي ان سد يأجوج ومأجوج اللي اتعمل سد يأجوج ومأجوج ده ما هو الا سد للفيضان والجفاف كان القوم دولة يشتكوا لذو القرنين بيقولوا له ان يأجوج ومأجوج مفسدين في الارض ان اجعل لك خرجه تبني لنا سد يعني بيقولوا له ان الفيضان والجفاف افسدوا ارضنا شويه يجي فيضان شويه يجي جفاف مش عارفين نعمل ايه فابننا سد السد هو اللي بينظم حركه ايه يأجوج اجوج اللي هما الفيضان والجفاف تمام انا اجعل لك خرجا الخرج ده بيطلع من ايه من الزراعه الناس دي بتقوم بزراعه فعشان كده انا اجعل لك خرجا اسابني لنا سد قال لهم انا ايه لكم السد واعينوني بقوة يعني اشتغلوا معايا لكم السد عمل لهم بوابة من الحديد والنحاس عشان تكون السد يعرفوا يفتحوا ويقفلوا منها يتحكموا في المية وربنا ذكر ان هما ما استطاعوا ان يظهروا او يكون له نقبة يعني ما يقدروش يخرموا السد ولا يطلعوا من فوقيه فده امر يعني بيرشدنا الى الميه، تعال بقى الاحاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام احاديث كثيره موجوده ان خراب مصر بالنيل وهيحصل الفيضان الاول وبعدين يجي الجفاف كل ده بيفسر ياجوج وماجوج برضه بطريقه غير مباشره، هو طب ليه الرسول عليه الصلاه والسلام مقلناش يعني مكانه بالظبط فين؟ ليه؟ عشان يتم بنائه لان لو الرسول عليه الصلاه والسلام قال السد العالي كده بالحرف هيتبنى في مصر مصر مش هتبني السد العالي لكن هم بنوه بدون علم لأن ربنا مش عاوز يديهم العلم في هذا الوقت وربنا أعطاني العلم اشمعنى بقى ربنا اداك العلم؟ اه ربنا بيدي العلم في أي وقت هو يريده بقى يعني يعني يظهر العلم ده فربنا أعطاني العلم ده الحمد لله فأنا أعلم من الله من لا تعلمون أنتم فانا بقول لكم السد العالي ده هيقع ده اكيد لازم اقامة سد وقائي خلفه او امامه يعني المهم فيه سد وقائي لازم يكون موجود زي محبس بحيث إن لو نهار السد العالي اللي هي الحنفية يعني يقدر نحبس المية بالمحبس دوت اللي هو السد الوقائي الجديد دوت مش هيشكل اي خطورة على مصر بالعكس انه يديها الامان كامل وفي نفس الوقت مش هيشكل اي اعباء على الحكومه لان سوف يكون من خلال ظهور السيد المسيح والملكه كليوباترا في حاله هم ظهورهم هم الاول واختاروا الايه دي الناس هيكون هم يقدروا يسيطروا على الموقف ويقوموا ببناء سد جديد ويحموا ايه مصر ان شاء الله من الطوفان العظيم ده زي سيدنا نوح هيجي مثل ايام نوح وممكن مثل ايام نوح يجي الطوفان وممكن ما يجيش علينا لو احنا ركبنا السفينة وركوب السفينة هنا ايه هو بناء السد الوقائي ده فانتمكنوا بقى السيد المسيح هو موجود على الارض دلوقتي يعني منتظر بس الملكة كيلوباترا ويتوجه اليها فطبعا مش هيتوجه اليها خلصة او بدون ما تعرفه عشان يطلعها نفسه مثلا لا لا لازم يعني بارادتكم أنتوا وموافقة الشعب عشان يبقى الشعب عارف هيستقبل مين وهيجيب مين وهيتعامل مع مين فالشعب لو وافق على الكلام ده هتلاقي مصر تفتح عليها ابواب السعادة والنعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني قائدكم الي نحو مستقبل افضل ان شاء الله تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة وشكرا علي حسن استماعكم